Cim, zvončki pojejo. Lep božični čas, prinaša zimo vas. Hej, cin, cin, cin, cin, cin, cin. zvončki pojejo. Lep božični čas, prinaša zimo vas. Ali prav slišim? To je božičko glas. Grem pogledati. Ojoj, božičak, saj si vendar bolan. Oh, kaj pa zdaj, to bo otrokom po celem svetu razdelju darila. Ne vem. Oh, škratki na delo, pomagajte Božičku, jaz pa skočim v lekarno. Adio. Dober dan, sem škrat iz severa. Božiček je zbolel, jaz pa sem prišel. Um, pozdravilo. Imamo. Koliko stane? Stane štiri kovance. Oh, toliko pa nimam. En kovanec mi je samo ostal. Nimam štiri. Oh. Pa vseeno hvala. Na Oh. Božiček je zbolil, ja sem učoval v lekarno, ampak nimam dovolj kovancev. Oh. Ha, vendar sem bil žalosten, vendar sem pa tudi pameten škrat. Že vem, šel bom od hiše do hiše in prosil za delo. Tako bom zaslužil. No pa grem. Pri borovih naj potrkam. Dober dan, ja sem škrat iz severa in služim za delilo. Kaj lahko storim? Lahko mi pomijaš Pomir, posodo, z veseljem. Takoj. kaj? Hvala ti, lepa. Na, izvoli. Tukaj imaš kovanec. Hvala za tako vanec. Pa na svidenje. Dobar dan. Sem škrat iz servera. za zdravilo. Kaj vam lahko naredim? Lahko mi skuhaš kavo? Skuha kavo. Z veseljem. Jezu. Je tu vse? Udu. Na svidenje in hvala za takovanec. A Adio. da služim za zdravilo, ker je Božiček zboljil. Kaj vam lahko pomagam? Lahko pomozeš kravo. Pomozem kravo. Pri Božičku to velikrat delamo. Saj nekateri otroci napišejo pisma, da bi radi domače sveže mleko. Tako. Hvala za tako vanec. Na vsa štiri kovance. Ena, dva, tri, štiri. Super, zdaj lahko gremo v lekarno. Ah, tako sem vesela. No pa gre. Dobar dan, sem tisti šklar, ki je prišel ob desetih dvitraj. Ja, ima ste še tisto zdravilo? Imamo. Ah, je tole dovolj? Dovolj? Oh, hvala. Hvala. Na svidenje. Tako. Božiček je zbolil, sem šel šlo žiti. Zdaj pa sem šel nekarno, in kupil zdravilo. Zdaj pa hitim. Hitro v Božičku, da vzdravil. Božiček, veš, sem, sem, sem šel v lekarno, ampak sem imel premalo kovancov, zato sem šel slu, služiti. In zdaj sem kupil zdravilo izvoli, Božiček. Se počutiš bolje? Ja, seveda. Hvala bo. Hvala. Super, hvala. Pridi Božiček, greva skupaj zapresati in zapeti. O smrečica o smričica, ponosna in zelena. o smričica, oj, ponosna in zelena. Vse to ti nam zeleniš, za božič pa razveseliš. Se srebrom zlatom obdariš, za praznišno odeta. No, pa pokličimo božička. Božiček, božiček. O, pogledajte, prihaja in to spolno vrečo. A ste bili kaj leta, pri, kaj pridni? Ja, ja smo. smo. Tudi za vas ima nekaj v vreči, naj pa pogledam. Škrata mi lahko pomagate odvezati svetila, se Božič vam želim. Hvala. Hvala. hvala. hvala. hvala. Ne, više, vam nekaj povem, zdaj bo zdaj gotovo Božiček razdelil, darila po celem svetu, če ne danes, pa jutri. Pa vesele praznike, adio. Can I feel the joy of being with you? I can I chase the pain away for good? Well, is calling me, Holy's not you I bring some to with me Christmas is waiting for you It'll never start without you, never start without you Christmas is all about you I see everywhere around the fair